Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулася акція Поверніть героїв додому. Рятував бізнес під обстрілами. Як підприємець Донеччини евакуював до Хмельницького власне виробництво? То теми від лікаря. У Хмельницькому свою першу виставку презентувала пластична хірургиня, яка більше 20 років працювала у військовому госпіталі. Мати військовополоненого Ольга Свинарчук приїхала з райцентру Хмельницький на акцію. Вона чекає повернення з полону сина 28-річного капітана, командира роти групи інженерного забезпечення Олександра Свинарчука. Сьогодні я перший раз приїхала на цю акцію. Легше не може бути, але бачиш, скільки горя в людей. Не можу себе стримати. Мати розповідає, її син після закінчення військової академії сім років служив на передовій та дев'ять місяців перебуває в полоні. 12 квітня, коли вони вже бачили, що така ситуація вже безвихідна, вони почали знищувати телефони, і в останній раз він позвонив, позвонив і сказав, що все вже. А потім було повідомлення, я знаходжуся в Оленівці, зі мною все добре. І в вересні місяці ми отримали записку, в якій було написано всього три слова – жив, здоров, все добре. Після останнього обміну полонених, каже, Ольга дізналася, що син перебуває на території Росії. Від чоловіка, який з ним перебував в одній камері, що син знаходиться в Брянській області, Новозипківське СІЗО номер 2 Організаторка акції Леся Стебло каже, до акції доєднуються нові люди з Хмельниччини і не тільки. І я думаю, що е, їм е, цієї комунікації найбільше не вистачає. Вони знаходяться в без в інформаційному вакуумі. Вони не знають, що з їхніми рідними, де вони знаходяться. Тут важливо, напевно, випрацьовувати якийсь механізм, щоб були регіональні представники, координатори, ну, мінімум в областях, максимум, звичайно, в якихось територіальних громадах для того, щоб люди могли більше мати інформації про те, куди звернутися. На акції з приїхала Тетяна, мати військовополоненого «Азовця» Артема. Моєму сину виповнилось 22 роки у полоні вже, тільки він у нас єдиний. Хотів ще з 18 років піти саме в АЗО. 17 травня моя дитина написала перед виходом. У мене все добре, зв'язку довго не буде, але дійсно все добре. Дуже вас люблю, чекайте. Тетяна каже, ці дев'ять місяців для неї – найважчий період в житті. Я працюю з психологом, тому що коли я дізналася, що це полон. От це для мене дуже важко було. Дуже часто е, я чую від деяких людей, що якби немає доцільності того, що ми виходимо. Е, немає доцільності для тих, хто не, не був у ролі цих родин. І наші зустрічі це працює як площадка для комунікації, підтримка, психоемоційна підтримка для родин військовополонених. Ну, і, звичайно, нагадування людям про те, що війна триває, і ціна нашої волі свободи надто дорога. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький. Станом на 20 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 119 тисяч 300 російських військових. Противник втратив 3139 танків та 6241 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 2129 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 287 літаків, 1886 безбільників з пілотних літальних апаратів та 277 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4903 одиниці, спеціальної техніки 190. За 331 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Артем Осуховський налаштовує обладнання на своєму швейному виробництві після аварійного відключення світла. Чоловік розповідає, із Краматорська Донецької області через повномасштабне вторгнення Росії перевіз підприємство до Хмельницького. Як це було, Артем каже. Мені виділили вагон. В цей вагон я протягом двох днів завантажував обладнання. Потім вже ну, потрібно було виїжджати. 7 квітня стався обстріл у Краматорську, вагон був на пероні, стояв, ну, там, його частково посекло уламками, ну, це в порівнянні з тим, що втратилося з людьми, це нічого. Як на початку повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали мирний Краматорськ, Артем Осуховський розповідає. Налітали, скидували бомби на на залізничні полі. але ну, намагання було, це пам'ятаю, але вони промахувалися, ну, попадали в громадські будинки там, неподалік залізничних полі. Після цього Артем Осуховський покинув Краматорськ, в якому прожив 8 років. Це вже вдруге чоловік залишив рідну домівку через збройну агресію Росії. Вперше у 2014-му з рідного міста Харцизьк чоловік виїхав, бо його окупувала Росія. Ми з дружиною проживали в місті Харцизьк. Я працював на Шакі, вона працювала в поліції. Ну, почалася війна, ми, якось, Мені вдохновилися ідеями руського міра, перебралися вже в Краматорську. Дружина працювала там у Краматорську, а мені виникло питання, чим займатися. З другом відкрили там мережу війсьторгів. У Хмельницькому швейне виробництво Артема відшиває зараз теплий одяг та сумки. Тут чоловік працевлаштував нових співробітниць. Також працюють двоє жінок, які переїхали зі Слов'янська разом із підприємством. Одна з них Марина Арсенієва розповідає. А потім Артем подзвонив, каже, що ти, приїдеш, не приїдеш, а ми зібралися і приїхали. Бо була робота, так. Якби не було роботи, то я не знаю, може ми вже і повернулися назад до Слав'янська, бо без грошей жити, те, що держава дає його, не вистачає ніяк. Артем Суховський вірить у перемогу України, проте не знає, чи повертатиметься на Донеччину. Дуже поцілею нове життя. Як подумають, як все це перевозити назад. Якщо там буде допомога якась, можливо, будемо повертатися. За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамелія, спочатку повномасштабного вторгнення в області розмістили виробництво 60 підприємств, які втікали від війни. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільна новини, Хмельницький.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 Донор це, як вам сказати, це не то, що там Бастяна чи що, це вже таке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 Жінка з тигром, косулою та мечем. Перед відвідувачем постають 10 полотен, на яких зображені жінки з різними їхніми тотемними тваринами. Кожна чіпляє за душу, каже від відвідувач виставки Вадим Столярик. Для мене особливо глибокою такою роботою виявилася ось ця, що намальований орел, і дівчина біля нього з кінжалом. Вона відображає наше сьогодення, відображає на мою думку, звісно. Для когось вона можливо щось інше, але для мене це як наше сьогодення, наше хотіння до перемоги, боротьбу і, і водночас ногітність ну, і закритість в собі. Фон кожної картини підкреслює на ньому розташовані образи. Роботи авторки масштабні, розповідає директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук. Я люблю масштаби. і Наповненість енергетична, вона надзвичайно цікава і абсолютно різна. Кожна картина несе за собою силу однозначно сило, жіночу силу. Але цікаво, як художниця побачила тварин, різних тварин. Моя дитина сказала, що це я. Оце я, яка не боїться великої загрози, великої сили, великих випробувань. Авторка експозиції Ірина Жара за фахом пластичний хірург. Каже, картини пише останні чотири роки. Над цією виставкою почала працювати півтора роки тому. Деякі полотна мені не давались, деякі образи не давались. Найскладнішим, напевно, образом це був образ нашої перемоги. Це, Ну, я перебрала дуже багато прототипів, образів жінок, щоб вловити той погляд, який я хотіла передати в цій жінці, яка є особленням всієї нашої України. На деяких полотнах тема всієї України є от сукупний образ жінки, жінки-берегині, жінки, жінки які, яка ну, охороняє нашу Україну. Нашу над картиною Лелеки розповіла авторка, почала працювати ще до війни. Ідея була показати таку собі мріливу, молоду пані, яка, ну, от її мрії, її лелеки полетіли кудись у далечінь. Вона така романтична, дивиться за ними, як вони летять. Двоє чи троє людей мені казали, коли дивились на цю картину, казали, що це, це напевно, душі наших хлопців які погинули, які захищають цю дівчину. Переглянути ту тему Ірини Жани у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва можна до 27 січня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Суспільні новини. Хмельницький.